Благодійний фонд «Калітос Одесового КЦ» продовжує надавати гуманітарну допомогу будучи переміщеним особам, які були вимушені евакуюватися з зону активних бойових дій або зон тимчасової окупації до Одеської області. Сьогодні ми надаємо різну допомогу, це і гуманітарна, і фінансова допомога. Щодо гуманітарної допомоги, нам буває складно доставити її у межах міста або приміські місь території, тому ми вже взяли практику звернатися та співпрацювати з патрульною поліцією міста Ізмаїв, а співробітники якої допомагають нам у цій нелегкій справі і дають змогу людям, які його найбільше потребують, а сьогодні це саме були люди з інвалідністю першої, другої групи, отримати таку необхідну допомогу, яка їм допомагає виживати, поки вони знаходяться в Одеській області. Про деталі цієї акції розповість пан Іван, який сьогодні з нами проводив її. Дуже вам дякую за проявлену ініціативу вашого особисто і вашого фонду за те, що е, співпрацюєте з нами з відділом зв'язків з громадськістю з патрульною поліцією Ізмила в цілому. Сьогодні ми відвідували вимушено переселених осіб, а саме роздавали їм гуманітарну допомогу. Відвідували як осіб, які проживають на території міста Ізмаїл та територію району. Виїжджали також і в приватний сектор району. Хочу відмітити, що переселенці дійсно в їх очах вони бачать надію. Дійсно місцева влада турбується про них, їм створені всі умови і всіх, кого ми сьогодні відвідали, дійсно скажем так дякували і нам, і патрульній поліції, і благодійному фонду, і дякували місцевим людям за допомогу. І деякі з переселенців вже більше року тут проживають. Дійсно, всі умови створені для них. Їм подобається тут, але, звісно ж, всі хочуть до рідної домівки. Відвідували сьогодні переселенців з Харківської області, з Херсонської, з Миколаївської області, з Донецької. І хочу сказати, що патрульна поліція завжди ти Юрій підтримує вашу ініціативу і завжди буде допомагати, за вашим словом. Дуже дякую за вашу ініціативу в розробці флеєрів стосовно номерів гарячої лінії, як поліції, як лінії гарячих стосовно допомоги, вимушено переселеним особам та вашого благодійного фонду. Ми сьогодні, відвідували переселенців, роздавали їм дані флеєри, і інформували їх про те, що діють такі е, гарячі е, лінії благодійного фонду, е, патрульної поліції та інших урядових ліній.